Barcelona serà una vegada més capital d'un gran esdeveniment. En aquest cas serà l'escenari dels principals actes que recordaran el 300 aniversari dels fets de 1714, organitzats conjuntament per la Generalitat i l'Ajuntament de Barcelona. En un acte solemne celebrat aquest dissabte al Saló Sant Jordi del Palau de la Generalitat, l'alcalde de la ciutat, Xavier Trias, ha recordat el gran coratge que van demostrar els barcelonins. Però el sacrifici i l'esperit de superació dels barcelonins i les barcelonines va fer que la data de l'11 de setembre, tot i la desfeta, esdevingués un símbol de la voluntat catalana de seguir existint com a poble. La manera com la ciutat i el país es van posar dempeus després d'aquell setge i aquella desfeta marquen el profund sentit de llibertat característic de Barcelona i de Catalunya. Calia fer-ho, en primer lloc, per qüestions de justícia. Perquè en aquests darrers tres segles, i en la història de Catalunya tota sencera, hi ha hagut molta gent, moltes persones, que han fet contribucions decisives, molt decisives, i algunes d'elles, diguem-ne, fins al final del que es pot arribar doncs, a donar per una causa, com perquè ara tot això fos simplement oblidat. Per la seva banda, els comissaris de la mostra han informat que en breu es farà pública el programa d'actes i han destacat la importància dels esdeveniments que recorden. El 1714, la ciutat de Barcelona es va defensar i es va immolar per mantenir viu el llegat de molts segles de tradició parlamentària, constitucional i de respecte a les llibertats individuals i col·lectives. Ens fixarem en l'univers creatiu, en els fruits que a propòsit d'aquella època han de proporcionar-nos la música, el teatre i altres disciplines com les recreacions històriques. L'alcalde de Barcelona s'hi ha avançat que el proper 9 de setembre s'obrirà al públic el Born Centre Cultural, un dels epicentres de la commemoració, i d'aquesta manera s'encetarà un programa cultural i de participació que durarà un any. De les peces que es donaran a conèixer les exposicions del bord destaca el Panó de Santa Eulàlia, la bandera original amb la qual els barcelonins van combatre per les seves llibertats i que ha estat escollida com a símbol de la mostra.